Novament la la ciutat ha pogut organitzar la, la cursa de la dona a més, aquesta vegada molta més gent que altres edicions, estem pràcticament amb 700 persones les que s'han apuntat, més les persones que han participat també que, que no s'havien inscrit, i per tant un, un èxit magnífic de participació. Una cursa inclusiva, una cursa amb molta gent gran, molta gent jove, nens, nenes... La veritat és que és un esdeveniment de la ciutat molt festiu i també l'hora, com totes les activitats que tenen que veure al voltant del 8 de març, una activitat reivindicativa. És La gran implicació de la ciutadania de Viladecans amb la igualtat. Aquest any hem preparat una programació molt extensa d'activitats per, per celebrar el 8 de març, el dia passat a l'aplicació a totes les entitats, acabarem el dia 25 amb una gran jornada feminista en la que homestar convidació. Hem tornat a fer rècord, quasi bé són més de 700 dones i homes, vale? A agunits tots amb la mateixa filosofia, vale, perquè la gran la virtut de lo que és la cursa de la dona és es que és una cursa Sobretotos absolutament mancheu, inclusiva, es a la, la culpa, qual, eh, a, a es la cursa bien, nostra, nos volvies, però volem compartir-lo també amb tots lo que és els homes, nens, famílies bien, i tot, i ser una gran pinya perquè l'esport és es absolutament tot. genial. és sí, com una reivindicació. Sí. Tenemos que estar ahí, no parar, luchar por nosotras, no decaer, si no lo hacemos nosotras... No sé quién lo hará, pero bueno, para estamos las chicas.